Племінниця Володимира Заїки Марина розповідає, син її дядька військовий, який зараз боронить Україну. Через це з метою залякування його батька взяли в заручники. За словами жінки, попередньо окупанти погрожували дружині військового. Їй вдалося втекти у безпечне місце. І після того, як Кати ще раз приїхали, зрозуміли, що жінки немає з дітьми, вони поїхали, забрали батька. Приїхали додому до нього, там навіть район оцепили, як я не знаю, якийсь. Якась людина, яка може величезну шкоду окупантам заподіяти, оцепили район, забрали його з дому, і десь 10 числа він востаннє говорив з дружиною, з братом по телефону, і далі ми вже зрозуміли, що ми ніяким чином не можемо з ним зв'язатися, щоб почав би зрозуміти, живий він, в якому він стані, чи здоровий, більш-менш. Після цього Марина почала шукати людей, які опинились у схожій ситуації. А я, коли я почала виходити на зв'язок з родичами цих людей, яких теж забрали і в катівнях тримають, то деяких із затриманих почали відпускати. І власне з родичами, від родичів цих взятих в полон вдалося дізнатися, що там такі нелюдські умови. Їх тримають зав'язаними руками за спиною і вдень і вночі. Це в підвалах все відбувається. У них на головах пакети якісь, тобто Руки опухші від того, що вони зв'язані за спиною. Вони не знають, чи день, чи ніч на дворі. Про те, що їх не годують, взагалі мови не йде. Кажуть, що навіть води не давали. Розумієте, от, от, така, от такі умови там. Їх катують, підвішують гору ногами, їх топлять у головою десь у якусь воду. опускають, Їх електрошокером б'ють. Хлопці, які повернулися от зі слів однієї з родичок, Каже, У нього спина чорна, у нього тіло чорне від побоїв, у нього жовто-синє обличчя, білків очей взагалі немає, тому що там кров просто закривавлена все». Марина не залишала спроб знайти свого дядька, тож почала шукати зв'язок із тимчасовою владою Чернігівської селищної громади, а саме – колаборанткою Ілоною Щепенко. То «Вона каже, не переживайте, вони всі на території, йде відробка, всі живі-здорові, їх годують». А ми дізнаємося через день інше, що там навіть води не дають, не те, що годують, розумієте? І інші, як їх відпустили, там ж як відбувається? Людину беруть в полон, кажуть, або ти щось повідомляєш, ти можеш навіть типу, щось придумати, да, там, на сусіда там можеш щось наговорити, і тебе відпускають, беруть, ідуть сусіди і далі, розумієте? Отак от. І люди, яких от відпустили, там або хтось зброю якусь здав, там бо у когось рушниці є. У когось ще якась там може я не знаю звідки взялася там зброя, але віддають рушниці тільки би людину забрати звідти з тих катів, і вони говорять, що. Ну, це просто неможливо. Там такі катування, там у цих коридорах люди, які побували, вони кажуть, що з усіх сторін чути крики про допомогу. Зараз усі родичі Володимира Заїки, який перебуває у зарушниках у російських військових, сподіваються на можливий обмін полоненими, каже Марина. За цей час зателефонували і розповіли про дядька на п'ять гарячих ліній та до усіх можливих чат-ботів. Вони збирають списки і намагаються якось вивільнити цих людей там обміном, не обміном. Я не знаю, як це відбувається у них, але ми опуваємо на ці списки, на цю можливість, якщо його внесуть. Бо він же, типу, і не військовий, його тримають взагалі за іншою якоюсь системою. Ми дуже сподіваємося, як говорить старих, що, три, що проходять обміни. Але я не знайома і не знаю жодної людини, яку звільнили за цим обміном. Їх тільки відпускають, якщо вони якусь інформацію дають. От ми сподіваємося, що, можливо, нашого дядька відпустять, за допомогою нашої влади, яка якимось чином зв'язується з цими орками, з цими окупантами. Новини на Суспільному. Запоріжжя.